Moi, mun nimeni on Paula. Nyt mä opetan sulle, missä järjestyksessä pitemmät laskut pitää laskea. Kun lasku on tosi pitkä, ensimmäiseksi aloitetaan suluista. Mutta joskus sulkuja on monia. Silloin lasketaan sisimmistä suluista uloimpiin sulkuihin. Joskus sulkeita voi olla myös erilaisia. Joskus saattaa nähdä hakasulut laskussa. Ei enää kovin usein, mutta silloin tällöin niitä tulee vastaan. Hakasulut lasketaan heti kaarisulkujen jälkeen. Jos niitäkin on useimpia, niin sisimmistä uloimpiin. Seuraavana vuorossa ovat potenssit. Tämä uusi lasku, joka ollaan just opittu. Potenssien jälkeen listalla on kerto- ja jakolaskut. Jos kerto- ja jakolaskuja on paljon, ne lasketaan vasemmalta oikealle. Viimeisenä lasketaan yhteen- ja vähennyslaskut. Ja tässäkin kohtaa, jos niitä on paljon, lasketaan vasemmalta oikealle. No nyt kun tiedetään teoria, niin katsotaan miten sitä hyödynnetään. Meidän täytyisi laskea nyt tämän näköinen lasku. Onpa se pitkä. Jos lasku on niin pitkä, että siellä monta riviä, silloin sitä voidaan kirjoittaa tänne aina allekkain. Seuraava vaihe laitetaan aina seuraavalle riville. Nyt katsotaan, mikä täällä on se, mikä pitäisi laskea ensimmäisenä. Kaarisulut, niitä on nyt kahdet täällä. Täällä on meillä tämmöinen sulku, jossa sanotaan 3 plus 7, lasketaan se ensin. Ja sitten täällä on tämmöinen miinus miinus 21, lasketaan myös se. Nyt siis punaisella merkityt kohdat aiotaan laskea. Ja koska muita kohtia ei vielä lasketa, niin kirjoitetaan ne uudelleen sellaisena kuin ne nyt ovat. Täällä siis hakasulku, sitten 12, jatketaan, miinus 10 kertaa. Ja nyt seuraa tämä osuus, joka piti laskea. 3 plus 7. Sen vastaus on 10. Sen vastaus tulee siis tähän kohtaan. Ja kun kaarisulkujen vastaus on kirjoitettu, jatketaan siitä, mikä kaarisulkujen jälkeen tulee, eli tuo hakasulku. Sitten sen jälkeen meillä on miinus miinus 21. Siitähän tulee plus 21. Siis tänne kirjoitetaan miinus miinus 21 tilalle plus 21. Sitten lasketaan tai jatketaan laskun kirjoittamista loppuun. Ei meinaa alusta pysyä nahoissaan, kun tekee tuommoisia. No näin ollaan saatu laskusta hieman lyhyempi. Katsotaanpa, mikä on sitten seuraava vaihe, mikä pitäisi tehdä. Järjestö sanoi, että hakasulut olisi seuraava. No, ruvetaanpa siis laskemaan hakasulkujen sisällä olevia asioita. Hakasulkujen sisällä on ensin miinuslasku ja sitten kertolasku. Mitä näistä hakasulkujen sisällä olevista asioista siis pitäisi laskea ensin? Ensin pitäisi laskea miinuslaskun sijasta kertolasku. Meillä on siis kertolasku 10 kertaa 10 tässä laskettavaksi. Lasketaan siis se. Aloitetaan taas tehtävän kopiointia täältä alusta, 12 miinus. Ja nyt tämän 10 kertaa 10 laskun paikalle laitammekin 100, joka on 10 kertaa 10 laskun vastaus. Jatkamme tyynesti kirjoittamista, sulkukiinni, plus 21 jaettuna 7 kertaa 3. Laskujärjestys edelleen sanoo, että hakasulut pitäisi laskea, niin lasketaan nyt hakasulkujen sisällä oleva asia. Mitä on 12 miinus 100? Siitä tulee miinus 88. Ja sitten lasketaan tai kopioidaan tämä loppulasku plus 21 jaettuna seitsemällä kertaa kolme. Mitä onkaan seuraavana laskujärjestyksessä? Täällä on pluslasku, jakolasku ja kertolasku. Kerto ja jakolasku tuli seuraavaksi ja aloitetaan niistä vasemmanpuoleisimmasta. 21 jaettuna seitsemällä on siis seuraava vaihe. Ja nyt siis miinus 88 kopioidaan tästä ja lasketaan, mitä on 21 jaettuna seitsemällä. Se on kolme, ja loppulasku on vielä kertaa kolme. Tässäkin laskussa on plus- ja kertolaskut. Niistä kertolasku tulee järjestyksessä ensimmäisenä. Ja näin lasketaan miinus 3 plus kolme kertaa kolme, eli yhdeksän. Nyt päästään viimeinkin, viimeiseen pluslaskuun Ja tästä saadaan miinus 79. Ja ainoastaan tämä miinus 79 on ainut pakollinen vaihe tässä koko laskussa, joka pitää merkitä ylös. Mutta toki, jos olet matikan kokeessa, niin merkkaa riittävä määrä välivaiheita. Ei välttämättä ihan jokaista näistä, mutta ainakin näistä kaksi tärkeintä pitää merkitä mutta vastaukseksi saatiin miinus 79. Jos olisit laskenut eri järjestyksessä, niin olisit aivan varmasti saanut eri tuloksen. Täällä siis alussa muistettiin, että sulkujen sisälläkin laskujärjestys tulee tietyssä järjestyksessä, ja sitten aina muistetaan saman vaiheen laskut vasemmalta oikealle. Mutta nyt päästään toiseen esimerkkiin. Tässä ollaan erityisen tarkkana myös laskujärjestyksen kanssa. Ensimmäiseksi siis laskemme sulut. 5 miinus kaksi on suluissa, joten se pitää laskea ekana. 5 miinus kahden vastaus on kolme. Ja tällä vastauksella on edelleen se sama eksponentti, mikä oli aikaisemminkin. Potenssiin kaksi. Sitten lasku loppuun kertaa kolme jaettuna kymmenen miinus yhdellä. Mikä on laskujärjestyksessä seuraavana? Onko se kertolasku, jakolasku? Ei, kun siellä on potenssi. Tämä on siis seuraava vaihe. Kolme potenssiin kaksi. Kolme potenssiin kahden vastaus on yhdeksän, eli kolme kertaa kolme. Ja sitten jatketaan loppulasku kertaa kolme, jaettuna kymmenen miinus yhdellä. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että kertoja ja jakolaskut vasemmalta oikealle, mutta tuossahan on tuo jakolasku vähän tulee hassusti. Niin tämä jakolasku merkitään vähän oudosti, mutta se toimii silti ihan järkevästi. Ensin lasketaan kertolasku tuolta jakolaskun yläpuolelta, mutta meidän täytyy myös toi miinuslasku tuolta alapuolelta laskea, jotta päästään jakolaskuun, koska se jakolasku on merkitty tuolta ihan alusta tuonne ihan loppuun. Tämä johtuu siitä, että tämä jakolasku voidaan siis kirjoittaa toisella tavalla näin, että meillä on sulkeissa 9 kertaa 3 jaettuna sulkeissa 10-1. Ja sen takia nyt laskujärjestys menee vähän eri tavalla kuin miltä se näyttäisi tuossa alun perin. Ekanavaiheena lasketaan siis kertolasku ylhäältä. 9 kertaa 3 on 27. Ja sitten kopioidaan loppulasku. Ja koska täällä alakerrassa nyt on nämä näkymättömät sulut, jotka tavallaan ovat siellä, niin tämän takia me lasketaan seuraavaksi tämä 10-1. Annetaan siis 27 olla ja lasketaan 10-1, siitä tulee 9. Nyt meille tuli selkeä viimeinen vaihe. Virallinen vastaus on siis 27 jaettuna yhdeksällä. No hän on kolme. Otapa vielä tämä haltuun, niin silloin pärjäät yläasteen matikasta paljon helpommalla. Ja sitten sä osaat vastata myös oikein niihin sosiaalisessa mediassa ryöpyteltäviin. 95 prosenttia laskee tämän laskun väärin. Ja sit sä voit olla siellä, että hei hei tiesin päässä. Mutta muistathan kertoa myös kaverille, että täällä on tämmönen kanava ja täällä olisi hyviä videoita, mitä kannattaa katsoa. Tilaa itse kanava Ja kannattaa sitten kertauksen vuoksi laskea paljon tehtäviä, sulla on kuitenkin koe ihan just tulossa. Laske tehtäviä, katso näitä videoita, lue sun lippulaput läpi, niin niillä sä pärjäät aika hyvin. Kiitos kaikille katsojille.